Ion Cristoiul de de golpe Sebastian Ghic, ar fi primit un telefon din Congresul PSD, primaș spus șeful Dragnea. Jurnalistul Ion Cristoiu face noi dezluiri din timpul de de la Belgrad, acolo unde i-a luat un interviu video fostului deputat fugar, Sebastian Ghic. Jurnalistul l-a dat de gol pe ghi subliniere i-a spus în direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, ce telefon ar fi primit fostul deputat. GIC ar fi fost sunat de cetră un membru de la Congresul PSD nemulcuit de subliniere F-ul social democraților. Liviu Dragnea. cât timp eu eram la Belgrad? Sebastian Ghic a fost sunat sub -i de la Congresul PSD. Unul l-a sunat sub -i, a spus fur Dragnea la Congres, a spus Cristoiu.